کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا انتظار کرنا بہت عزیت ناک ہوتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ کسی کو بھول جانا بہت عزیت ناک ہوتا ہے مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ان سب سے زیادہ اس انسان کی حالت عزیت ناک ہوتی ہے جو یہ طے ہی نہیں کر پاتا کہ اپنے من پسند شخص کو یاد کرنا ہے اس کا انتظار کرنا ہے یا پھر اسے بھول جانا ہے